بسم الله الرحمن الرحيم حمين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا لفضيله <تصفيق> في أربعة أيام، في أربعة أيام سواء. فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء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 ايديهم وامن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا ان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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخفى وهم لا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.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 Dae dae أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم قرنا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 الذين كفروا ضم شديد وولن أسوأ الذي كانوا يعملون وولن أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء لفضيلة <تصفيق> الدكتور عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ عذب الله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي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 أمن أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإن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 ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته فاحجمي واعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم ما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مِنهُ مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أَفَاءَ Bye. Bye. وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل لَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً uh -huh.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 من لقائه ألا إنه بكل شيء محيط